فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَخَذَ نأتيكم به انظر كيف نفرف الايات ثم هم يصطفون قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك إلا القوم الضالين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 إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصيص أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقود الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ما عليك من حسابهم تكون من محمد وكذلك فتنا بعضهم ببعض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 ثم الدكتور من بعده فأن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 يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تَسْتَعْجِلُونَ به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين